Потрібно готуватися до наступної війни. Мати паспорт громадянина України – це ще не бути українцем. Реанізація однозначно має бути жорстока. Перестати говорити «Все буде Україною», потрібно говорити «Все є Україною». Ну, може він, це вже щастя. Командир 4-го батальйону опротивно-призначення БТР «Сила Свободи», 4-й бригаді опротивно-призначення «Позивний монах». Яка історія твого позивного? Останні роки я люблю самотність. Тому монах. Я військовий за професію. Е, мені було 14, в 1999 році я поступив у Прикарпатський військово-спортивний ліцей інтернат, це на Івано-Франківщині Богорочани. Вручився там 4 роки до 18, закінчив і вступив в Інститут, в Інститут внутрішніх військ, ще тоді був. Тепер це Академія Національної гвардії у І закінчив його в 2007 році за спеціальністю управління. Починав я свою службу з легендарним камбригом, командиром частини, полковником Клучіським, пізнішим інстраного генералом. А у 2017 році я звільнився, тому що нічого не змінювалося у військах. Бо, і я пішов. Я пішов, я буду дуже щасливий у своєму житті. Бо тому що я люблю волю все-таки більше, чим ці всі дозвола. Я знову вернусь. Е, з початком війни я прибув на військкомат. Е, мене розподілили в Національну гвардію України, і по розприділенню я попав 26-й пол Національної гвардії. Це місто Уж. Інформувався там. Як після чого прийшли телеграми з бойових частин е, про поповнення санітарних та бойових втрат я написав рафат мені один раз відмовили другий раз відмовили все-таки на третій раз чи четвертий мене відпустили і так я попав в четверту бригаду оперативного призначення е, я вже був у цивільному житті до 24 лютого тому важко було готуватися до чогось я жив в іншим життям але про те що буде наступ і що Росія не відмовиться від своїх імперських планів нас знищити звичайно я це розумію що рано чи пізно це буде і не дивлячись на те що ми переможемо в цій війні там через рік чи через півтори чи коли би там не було нам потрібно готуватися до наступної війни тому що Росія не при жодних обставинах не подарує нам цю перемогу і вона ніколи не змириться з тим що вона програла Україну тому що вже більше 400 років вони любими способами методами знищують українців все українське українську державу українську націю мову писемність тому Ця війна наша буде дуже довго. Настрій позитивний насправді, але дуже багато роботи. Дуже багато, тому що посада командира батальйону не дає ніякого війного часу, в принципі. Як і будь-яка командирська посада. Ідеологічна підготовка проводиться постійно. Вона має систему проведення. Мати паспорт громадян на Україні це ще не бути українцем. Тому діти 17 травня вишиванку це також не бути українцем. І співати українські пісні навіть, це також не бути українцем. Українську свідомість, так скажімо, громадян потрібно готувати ще від інституту сім'ї. Коли батьки, мама і тато українці, вони вчать дітей всьому українському, передають їхні традиції від бабусь, дідусів, від правобудств до нового покоління і після інституту сім'ї діти відбувають там дівчачі і і щоб вихователі в садочках також продовжували це все надбання батьків і розширювали і укріплювали після чого відповідно йде школа і якщо оці три інститута не працюють то ми маємо те що маємо зараз в нашій країні ну тому що Путін наш ворог і москалі наш ворог це в знаменнику і тут від сьогодні не дінешся але частково українці чогось не знали, чогось не розуміли, і дотепер багато хто чого не розуміє, тому ми маємо війну в принципі. Українізація однозначно має бути жорстока, безпрецедентна, і ніяких там, поблажок не повинно бути, тому що не буде мови, не буде нації, мова — це шкода нації. І зараз там, я знаю історію, коли люди кажуть, що не на часі переходити на українську мову, чи там вони проживали в якихось регіонах України, де є тільки російська мова. Ну, 31 рік Незалежності цього року буде 32 це досить великий період часу що можна вивчити українську мову і навіть якщо брати ті регіони східні де завжди була російська мова там ніби як вони кажуть історично то Захід України він ж був під Польщею і під Австрією, і Австро-Угощу чомусь вони розмовляють українською мовою У них є українська ідеологія патріотизм націоналізм тому е, такої причини, що вони не вивчили, це, ті, що хочуть переходити, це просто на всі їхні бажання і їхня громадянська позиція. Це катастрофа у всіх е, розуміннях цього слова. Біль, втрати, руйнування. І е, ми будемо ще дуже довго відходити від цієї війни. Особливо е, ті сім'ї ті регіони де безпосередньо війна була в сім'ї де були сини на війні і не вернулись з війни або вернулись каліками і це дуже жорстоко все дуже насправді чи ми відійдемо через 10-20 років я навіть не знаю ну ми живі це вже щастя ми шукаємо позитив постійно якби Позитив — це ж особливо залежить від кожного, Якби ніхто не може вам там принести щастя, крім вас особисто. Тому я шукаю десь у себе в пам'яті якісь позитивні речі, які були в моєму житті. Витягую їх світу. Радію. Теодор Драйзер. Трилогія «Бажання». Айзексон, Стів Джобс і коли мені прям дуже сумно то я читаю Жюль Верна таємночий остров мабуть хочу втекти втик від соціуму так щоб мене ніхто не знайшов і не бачив першу чергу повернути зголів і я дуже спочу за львом я за ним скучаю постійно мир звичайне життя щастя і насолоджу з цим з цим процесом мирний час прохання до українців перестати говорити все буде Україною. потрібно говорити все є Україна тому що ми постійно щось відкладаємо на якесь незрозуміле майбутнє і ми в того майбутнього можемо не побачити потрібно бути українцями першу чергу любити свою державу свою країну зрозуміло що важкі часи були є і будуть але державотворення думаю що більшу чергу залежить від нас від кожного українця і від того якими ми будемо така в нас буде і країна Субтитры создавал